Після того, як Олега Блохина призначив Ігор Суркіс головним тренером, сам Суркіс сказав в одному інтерв'ю, велике таке було інтерв'ю європейському виданню. І він сказав, що Блохін – це моя остання надія. Тому що тренери, які працювали за мого президентства у Київському «Динамо», я фактично їм ніколи не давав нормального другого шансу. Десь якась серйозна якась невдача – тренера прибирав. Серйозна невдача – я тренера прибирав. Тому от він зробив ставку на Блохіна, він сказав, що це його останній шанс, і от мені здається, що він от не міг е знову визнати те, що він помилився. Ну, от мені так здається. І він йому ще один цей шанс дав, можливо, щось він подумав, за зиму зміниться, зміниться щось у грі, але ж насправді, як ми бачимо, ну, фактично нічого не змінилося. В плані, передусім, малюнку гри, самої гри, структури гри, е я, чесно кажучи, дуже давно не бачив таке київське «Динамо». Я сам із тих людей, які до останнього вірили в Олега Володимировича, але вже десь приблизно після матчу з Валенцією я зрозумів, що якби... це в шляху вже якби в нікуди. Олег Володимирович, мені здається, це ідеальний тренер для збірної України, але не для клубу. Клуби це ж... Кожен день працювати, монотонна робота з клубом, ці збори, постійно бачиш одні й ті ж обличчя. А в збірні це ж зовсім по-іншому. Там раз у два місяці зібралися, три-чотири дні провели, налаштував, мотивація, ну, це все, що він вміє якраз від проводити робити. Де немає цієї рутинної роботи такої, що постійно кожен день потрібно. Тому в збірні десь от якраз і результати були. Плюс ще знаючи характер Олега Володимировича, він же ж Поприїжджали в збірну всі ось вершки українського футболу, а вони ж кожен зі своїм характером. І хто, як не Олег Булхін, може в збірній от якраз співладати з цими зірками. А в клубі це от важче, тому що ти цих зірок кожен день бачиш. Але Володимирович, мені здається, трошки просто не того складу характеру, щоб він ну, от в клубі міг стати успішним тренером. Це, на жаль, доводить і робота «Вовка Москва», і «Чорноморець» меншу міру, і «Київське Динамо».